السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد طلعت من قناة المبتدأ النهاردة ابن عمي اتحداني في روم ابن عمي الصغير طبعاً هو لعيب بيلعب ببجي من زمان يعني وجاب تليفون بقى محترف يعني، احنا أبطلها لحد ما نبطلها هتشوفوا دلوقتي الروم هفوز عليه ولا لأ مش عارف. شوفوا دلوقتي. خليكم مع الروم، روم أول حاجة سلاح بعد كده سنايبر. أللللللل ده بيـ ده والله دمّجني عاستغلتنا نه ها؟ إحنا أبطالها لحد ما نبطلها أيو خلي عابي دمي بس عابي دمي وقت <تصفيق> علي من أول يعني صراحة استعاد نشوفه دلوقت والله هيتشوت خطير ناري ناري على الكبتة يا ناري لا محترف صراحه الولا بيعمل دودج وبيلف بس بص العيل تعرفين عنده كم سنه ده عنده 12 سنه على ما اعتقد <تصفيق> بمسدس والله بمسدس والله وقعت <تصفيق> أفكر فيك لا محترف العيد يعني احنا احنا اللي لينا لينا ثلاث سنين بنلعب ببجي ما هو لسه لسه جاي جديد في اللعبه <تصفيق> <هي>. <تصفيق> <تصفيق> ابلع والله ما تقدر لي كانك انت بيتحداني بجد ولا إيه ده مش مش فاهم حاجة مش كده حسيتي يا ابن اللزينة جبني من فوق ابن اللعيبة لا حرام اوه لا, لا لا لا لا لا لا لا لا بس لعبوا لعبوا سخن سخن لا الولا الصراحة لعبوا اسطوري مكتب ما توقعتش لعبه ايه ماله الله شو تصدق اه والله الايم بتاعي <تصفيق> الايم بتاعي, بتاعي والله في حاجه <تصفيق> يا ابن <اللي> <تصفيق> لا انا مش مشدد الصراحه ازاي ازاي يعني ازاي الولا هيب هيب فاير عنده نار افنان يعني افنان افنان افنان افنان افنان ابلع افنان افنان بش بش او لا لا لا لعيب الولا محترف الصراحه مشكله لو بس لابس ايه اللبس حتى اللبس بتاعه لبس مناوب يعني لا لا لا تليفونه في حاجه الولا ده لا, لا مش طبيعي لا مش سمعت نو ايه ده مش فاهم دا مش فاهم مش فاهم ايه ايه ايه ايه ايه زي ما انتم شفتوا بنفسكم هريت وضرب ما ماتش لا لا لا زي ما انتم شايفين كده لا في حاجة يا البنج عندي في حاجة يا اما هو في حاجة ايوة كده مود كده بقى ايوة يا باشا الدودج يا باشا هو دمه و لود اقول نعملوه كده اقول نعملوه كده, كده كده كده كده <تصفيق> ابلع ابلع ابلع ابلع اسطورة انني مين المبتدئ اسطورة اقول لك انني تعالى <تصفيق> لك ارجع بقى ارجع بقى ما معيش زرع يا شباب ما معيش زرع يعني هموت يعني الكنلايك قال دي لو عشت فيها يبقى انا اسطوري عيب انا قلت لكم انا هموت مع اني والله مدمجه جامد شوف شوف شوف شوف شو الدمج بتاعه يا لهوي لعيب لا الصراحه ما توقعتش عبد الله كده دعم اسمه عبد الله هو ما توقعتهوش ده عنده 12 سنه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 يلا لابس سماعه مخطية يلا بتلف فين يلا يلا اوعى يا اخي حرام مشكله حرام اه ذا تيم 30 سكند <تصفيق> لا منك على فكره لا لا مش هتحسن ثلاثه علي... والله ما <تصفيق> ممكن يعني ايه إنك تفوز عليا في, في الروم ده لا ما تفوز. لا حبيبي اختموها بكل لا Blue team فزت انا اسطوره الببجي انا اسم المبتدئ وكان معكم احمد طلعت من قناه المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لو عجبك الفيديو لايك وتعليق تكتب في فيه تم وتصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام الله اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.